У відділенні дитячої анестезіології Бердянського територіального медичного об'єднання семирічний Данило перебував з 30 травня до 1 червня. Йому робили кисневу терапію. Состає одного рібенка на хлопчику Зробили кисневу терапію. Зараз його стан середньої важкості. Його перевели до педіатричного відділення для подальшого лікування. А дівчинку привезли у важкому стані, оскільки у неї, зі слів працівників швидкої, була клінічна смерть. Вочевидь. Ці вона була тривалий час під водою, оскільки з неї проводили розширені реанімаційні заходи. Нагадаємо, подія сталася на бородянській косі 30 травня. Валерія та Данило, які разом із батьками приїхали з Маріуполя, пішли купатися в море. Хвилями дітей віднесло на 40 метрів від берега. За словами випадкових свідків, у воду на крики про допомогу кинулося троє чоловіків, які відпочивали неподалік. Вони витягли непритомних дітей на берег. Спочатку там жінка, ну. Я сплила на помаїть. Спочатку жінка кричала: допоможіть. Я кинувся у воду, підплив і допоміг їй дістатися берега. А вона каже: Там діти. Я поплив туди, там у воді були чоловіки. Вони мені хлопчика, на плечі посадили, і я з ним поплив до берега. Він води не напився зовсім. Приплив, бачу, а на березі вже рятую дівчинку. Роблять їй штучне дихання. Дівчинку парень витаскивав уже з води. Дівчинку хлопець витягував із води за голову, як рятівник, а інші витягнув спочатку маму, а потім хлопчика, а мати дівчинки була під шафе. Вона прибігла і стала кричати дівчинці, дихай, я побачив це і викликав одразу швидку допомогу. Вона приїхала десь за 15 хвилин. Серцево-легеневу реанімацію обом дітям на березі робив один із трьох рятівників. Сергій Шинкарук каже, героєм себе не вважає, адже так повинен чинити кожний. Я побачив, що дівчинка на березі лежала, а хто її витягнув, я не бачив. Я дітям робив штучне дихання десь 30 хвилин. Ганна Скопенко каже, кожен може врятувати життя тому, хто опинився безпорадним у воді. Головне – не бути байдужими та діяти. Виклад заходив, як втопилися двоє дітей, по приїзду одна дитина була в свідомості, їй була надана все необхідна допомога була викликана третя бригада для того, щоб дитину перевезли в реанімаційне відділення. Інші дитини почали серцево легеневу реанімацію, тому що дитина знаходилася у стані клінічної смерті. Біля 20 хвилин була проведена інтенсивна терапія серцево легенева реанімація на 18 хвилині відновилося життєві функції дихання, спочалося спонтанне дихання і відновився серцева діяльність відновилась. Ольга Ларіонова, Наталія Чукулова, новини на суспільному Запоріжжя.